For at en flesellet organisme skal kunne eksistere, vokse og utvikle seg, må den stadig danne nye celler til erstatning for de som går tapt. Celledeling er også nødvendig for dannelse av kjønnsceller. Mitose er vanlig celledeling for vekst og utvikling. Meiosa er den formen for celledeling som omhandler kjønnsceller. Stamceller sørger for kontinuerlig tilførsel av nye og modne celler til organismen. Alle celler har sitt utspring i stamceller. Stamceller kan differensiere videre eller forbi stamceller. Og det er viktig at noen får bli stamceller slik at vi har noen som vi kan lage nye celler av. Terminalt differensierte celler er modne spesialiserte celler og disse deler seg ikke så ofte. Cellulær utvikling består av flere trinn. Det er selve celledelingen, proliferasjonen. Det betyr at man kopierer nukleært DNA, og man får et komplett DNA-sett i hver datacelle. Så er det veksten, økning av størrelse før neste celledeling. Og så er det celledifferensieringen, modning eller utdannelse av cellene slik at de kan utøve sin funksjon. Det finns to typer celledeling, mitose og meiose. Mitose er deling av kroppceller, altså de som lar seg dele. Og det foregår hele livet, for det vil likeholde eh, organismen, men hastigheten er avhengig av F-stypen. Så er det Jose: Det er delingen av kjønnceller, altså spermer og eggceller. Det består av to faser. Først og annen deling. Først er det en reduksjonscelling, slik vi får en halvering av kromosomantallet. Deretter blir det en dobling igjen, og en normalisering av kromosomantallet. Før kan skje, kopieres kjernens innhold av DNA i en process som kalles DNA-replikasjon. DNA er det eneste molekyl i cellen som kan lave en kopi eller en duplikat av sig selv. Duplikasjonen, eller dupliceringen eller replikasjonen, skjer i prinsippet på samme måte som produksjonen av pre-mRNA. DNA er formet som en dobbelt helix, det vil si at to DNA-tråder er tvunnet sammen som en spiral. Hver av de to i dobbeltheligsten virker som et mal eller et templat for to nye DNA-tråder som lages under replikasjonen. Etter replikasjonen består DNA-heligsten derved av en gammel og en ny tråd. Det er viktig at kopieringen av DNA foregår feilfritt, og det er mange kontrollpunkter underveis. Likevel forekommer feil. I kjernen er det enzymer som kontinuerlig overvåker replikasjonen og reparerer feil og skader som kan oppstå. Det kan bli problemer hvis det oppstår feil i de genene som koder for disse reprisasjonsensymene. En celle med en slik feil som ikke blir reparert kan utvikle seg til en kreftcelle. Dette bildet viser stadiene i cellesyklus. I punkt 1 så er det replikasjonen av DNA, og det skjer i det så kalles S-fasen i cellens livssyklus. S står for dna 2 forbereder cellene sig til selvedelingen. De øvre bestanddelen av cellen dobles også, slik at det blir nok til de to dattercellene. Punkt 2. Selve celledelingen, eller mitosen, starter med at hvert kromosom pakkes tettere og tettere sammen. Samtidig løses kjernmembranen opp, og et omfattende system av tynne proteintråder, såkalt mikrotubuli, strekkes mellom cellens to poler eller ender. Punkt 3. Alle kromosomene blir så fanget opp av disse mikrotubulivtrådene, og plassert pent på rekke mitt rad midt i cellen. Legg merke til at hvert kromosom nå har to kromatider, siden DNA-innholdet nettopp er kopiert. Denne fasen i kjellesyklus kalles metafase. 4. Når alle kromosomene er korrekt på plass, skilles kromatidene fra hverandre, og trekkes i hver sin pol eller sin ende i cellen. Dette er anafasen. Kort etter begynner kromosomene å pakkes ut igjen, og kjernemembranen gjenopprettes i det som kalles telofasen. Punkt 5. Mitosen avsluttes ved at selve celledelingen skjer, cytokinesen. En ring av bevegelige molekyler samles mellom de to cellekjernene, og den snører sammen nesten som en bølterjem, som strammes. Til slutt skilles de to dattercellene fra hverandre. Og siste punkt, 6. De nyfødte dattesellene tilbringer så en kort eller lang tid i det så kalles G1-fasen. Det er i denne fasen cellen utøver sin funktion. og det er i G1-fasen at det avgjøres om cellen skal gå in i ny S-fase og dele seg igjen, eller om den skal bli i G1. Mange gener som er involvert med utvikling av kreft har sin funktion i regulering av overgangen fra G1 til S-fasen.